Станом на перше червня з водойм області вилучено 380 заборонених знарядь вилову, понад 2 тони 300 кілограмів незаконно здобутої риби. Браконьєри завдали збитків рибному господарству України більш ніж на 131 тисячу гривень, каже головний спеціаліст відділу іхтіології Державного рибного агентства у Запорізькій області Максим Бронзюк. Вилучені заборонені знаряддя лову зберігаються на складі Територіального управління рибоохорони до ухвали Суду сітки, павуки, доріжки, драч, тобто саме метод лову, методом багріння. Метод забороняється вилов риби за допомогою масового знищення, а саме електроструму, так звані електровудки. І варто нагадати, що за використання електровудки можливо відкриття кримінального провадження. Нещодавно, 25 травня, було викрито двоє правопорушників, які в акваторії Кахойського водосховища знищували водні біоресурси за допомогою електровудки. У такий спосіб вони добули 25 кілограмів сазана. Тут ви бачите так званий драч. Це сутобраканірське знаряддя лову, яке використовується для підбагрення риби і вилов її незаконний вилов в місцях масової концентрації. До 80-90% підбаграної риби потім гине вже на дні водойми, де розкладається звісно, та засмічує навколишнє середовище. Дане заборонення знаряддя лову використовується правопорушниками на мелководдях, особливо пізньої весни, тобто, наприклад, ці травні червні, коли, наприклад, такі види риб, як короб, виходять на на нерест. Цьогоріч через прохолодну весну нерест пізній, каже Максим Бронзюк. «Нерест, наприклад, плітки розпочався на два тижні пізніше від середніх багаторічних. Так, цього року нерест плітки розпочався 21 квітня та завершився вже 26-го. Нерест більш пізненерестуючих видів риб відбувся майже одночасно. Наразі в червні ще продовжують нерестувати такі види риб, як коруп, сом та судак. Нагадаємо, весняно-літня нерестова заборона на головних водоймах Запорізької області розпочалась з 1 квітня. На Дніпровському водосховищі обмеження триватимуть до 10 червня, на Каховському – до 18 червня. 30 травня закінчилася заборона на риболовлю у руслах річок із затоками. За словами Максима Бронзюка, в акваторії Каховського водосховища рибоохоронці облаштували пів тисячі штучних нерестовищ для поліпшення умов нерестовидів риб, яка розмножується утворюється природним шляхом. Ольга Ларіонова, новини на суспільному Запоріжжя.